Väyläopinnoissa on kyse siitä, että opiskelija suorittaa korkeakouluopintoja jo perustutkinnon yhteydessä. Myöhemmin, kun hän jatkaa korkeakouluun, hänen aiemmin suorittamansa opinnot hyväksiluettaan. Väyläopinnot soveltavat erityisesti niille, joilla on aikumus jatkaa korkeakouluopintoihin pian perustutkinnon jälkeen. ammatti ammattikorkeakoulu ja OSAO ovat tehneet yhteistyötä Väyläopinnoissa. Väyläopintoja on toteutettu, Kielissä matematiikassa ja ammatillisissa aineissa. Moikka! Mä oon Vivi, mä oon matkailualan toisen vuoden opiskelija. Mä itse opiskelin englantia väyläopinnoissa ja väyläopinnoissa kuulin mun omalta opettajalta. Mä oon Pietilän Petteri mä opiskelen osa on Muhoksen yksikössä maatalousyrittäjäksi. 12 tutkinnossa ja oon käynyt myös avoimen amkin opintoja matematiikan puolella. Ajattelin, että väyläopinnoilla saan todella hyvät mahdollisuudet kaikkeen mitä haluaa. Että korkeakouluopintoihin, kun tähtään. Minä olen Eelis Antunen, opiskelen Oulun ammattikorkeakoulussa talotekniikan insinööriksi. Ennen ammattikorkeakoulua opiskelin osaossa LVI-asentajaksi. Ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa opiskelut eroavat sillä, että AMKissa opinnot ovat teoriapainotteisempia, pohjautuen hyvin pitkälti matematiikkaan ja fysiikkaan. Pisimmälle vietynä väyläopinnot toteutuvat Oulun ammattikorkeakoulun haivey opinnoissa Kun suoritat vaaditut opinnot oamc haiveissa varmistat opiskelupaikkasi Oulun ammattikorkeakoulussa tietyillä aloilla. Voin suositella väyläopintoja kaikille. Itse opinnista niistä englantia paljon paremmin, mitä tavallisilla tunneilla, ja sen takia uskon, että niistä on minulle hyötyä tulevaisuudessa, esimerkiksi matkaoppaan työssä. Suosittelen kyllä opintoja, niistä saa todella hyvän ohjan jatkokoulutukselle, eikä tarvitse miettiä sitä, että mihin koulusta halua jatkaa. Jos ajattelet hakevasi ammattikorkeakouluun, suosittelen tutustumaan Vääläopintojen tarjontaan. Osao. Kaikki on mahdollista.